إن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففي شبائي إن خير ففي إن الحبيب خير علاج عالجوني به ففي مدح الحبيب خير علاج عالجوني به ففي شبائي. اشهدوا لي بانني سيد الخلق قم حب لكم ورب السماي. اشهدوا لي بانني سيد الخلق قم حب لكم ورب السماي. لي عبد العزيز عبدك هذا ناصرا عبد العزيز عبدك هذا حامي النصر على الأعداء. كل عبد العزيز عبدك هذا حامي النصر على الأعداء. كل عبد العزيز عبدك هذا حامي النصر على الأعداء. أشرولي بأنني سيد الخلق. محب لكم ورب سماء فاقبلوا لي محبتي يا ثمالي وملاذي في شدة ورخائي. اشهدوا لي بانني سيد قُمْ محب لكم ورب السماء فاقبلوا لي محبتي يا ثمالي وملاذي في شدة ورخائي. قوموا عوادي قوموا بجودك طه وأسلكوا بمسالك الابقياء عوادي بمسالك الصلحاء اي وادي قويم او بجودك طه و بمسالك الصالحين اي وادي قويم او بجودك طه و بمسالك الكرماء اي وادي قل بمود واسلكوا بمسالك الصلحاء عيواجي قوّموا بجودك طاها واسلكوا بمسالك الأمناي عيواجي قوّموا بجودك طاها وأسلكوا بمسالك الأمناء عوادي قوموا بجودك طه. وأسلكوا بمسالك الأسخياع. عوادي قوموا بجودك طه. أم البكري رضي الله عنه. أم البكري رضي الله عنه. كويرتيري غايو بعد العتيق استر. كويرتيري غايو بعد العتيق استر. أكي مناخبة. أكي مناخبة. أكي ما نِي صلاة بو بن يونام بن يونام نكير بي ييب نكير بي ييب سونو بلوغي سونو صلاة بن واتي بن بن كفر النعمة اللؤم نِي ناد نعم نعرف نعم هذا التعبير الذي يجب أن يكون نعم هذه المرحلة، ويكون في هذه المرحلة، ويكون في نعم والبتكو والبتكي فلا تملوا دا فاي جوغي تا جو سيجي لا شاء نعم، كم ناس من هذا مرة منها من النار فدية وموت على الإسلام إذا ذاك يرسم. نعم. غورنا الله. نعم نعم نعم. نعم. نعم الله يالله يالله يالله اللهم اللهم يا يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله على يالله يالله ناسو جيب كان محمد ابن عبد الله رسول الله محمد ابن عبد الله, الله صلى الله عليه وسلم فنيو فاجيل كو بام كان لا سياد دافري لا سياد دال دافري امنا نيي نعم أنا ذلك هو الفاتح. مو مفتاحي مو مفتاحي مو مفتاحي مو du bindu jatt du bindu asman du ولكن هذا يكون هذا أدي ولكن هذه اجي جندي تتمتع إلى بها بها بها المستقيم بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها درجة بها بها عليه بها بها بها بها بها العظيم الحزين بتجاجي ماك، الله الحزين بيجاجي ماك، إن نمن، الله، إن قدر صلى الله عليه وسلم كوكو عندنا كوكو عندنا كوكو عندنا ازرع ادير جلد ازرع ادير جلد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا diou nangam diou nangam day fanaani makko gudi gudi day fanaani makko gudi gudi da na nangou ne way da na nangou way suba suba way bu suba nani mako setal nani mako setal famu tek tak ba xal famu tek سنة موسوعه سنة di ngeen dem ba ak ci jamana bo xamne ne di robbi da ak jamana bo xam kepp ko xamne السُّنَّةِ beug dohal sharia kepp ko ara fi yaangi beug dohal sunna ak dohal non rekoko sokko sanni do am lolou rek nak do togg nak sokko taye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 سوف نرى اننا نرى اننا نرى اننا نرى اننا نرى اننا نرى جمد ميون جمد لا نفرق بين أحد من لا لا لا اله الا الله لا اله الا الله اقولها وخصها اقولها وخصها من يشد شنوبا من يشد شنوبا في كرامة khullatuna ko yalla sedde ne sulban ko sedde akka dafal امن الماجوس، بنياو ابراهيم، بنياو ابراهيم،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 ولكن يجب ان تكون مجرد diko wut ñuy wut waaj diko wut di wut waaj ba gis ko ba gis muko koy ni ni xawayu kay manako mo bo ni ko la ni ko xalewul la ni ko xalewul la mané duma dem mun ko ko re duma ko wuj sax dama fa لماذا تكون جامبة؟ لا لا لا لا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 détails yi nga ya ko yali yegg ci sen détails yi do do do tan ngul joxone ko bu seydal haji malik bu mu tan tok nemu joxal ko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 تكتبتن. تكتبتن سيد الحاج ما يدلّي خامن نكوتي موك. لا. لا. لا. لا. لا. kugo xamul degg na ko رافيو <تصفيق> دووم توبو فسال سيد gadoone ne bokuna ci likoyene ci bayam Seydil Hajmani bokuna ci Seydil ci baye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 bolo yi bari lok mo wax ñaari لا شيء يقول لك لا شيء يقول لك لا شيء يقول لك لا شيء لك لا لا شيء يقول لا شيء لا من أغلق له داخل بيكون من حبيبه تفصل بموسق من حبيب بيكون تفصل بموسق دع الحب يصل في أذن من حبيبه فإن الاذى من تروح بجكذا كمل غبار قطيع غبار قطيع الشاهي في عيني بها اذا ما اختفى آثارهن ذرور بيد من القاده. مي مي مي مي مي مي لا مي مي مي مي مي مي مي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 tiye ngey besnoo la ci jaxaw da far gam la لقد كانت مؤقتا بانه يجب ان تكون مؤقتا بانه يجب ان تكون مؤقتا بانه يجب ان تكون مؤقتا بانه يجب ان تكون مؤقتا بانه da na ko teex ku teetone lek nyak nit ñila da na ko teer ku teete lek nyak nit ñila da na ko teer mu ne ko turu mu ne ko nangam mu ne ko nangam la man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 فاكبر يدها ويكون لك شخصي حاج مارك دنيا دجال نجم بولر جلية ثور اللمر نحكم عند لين سكار سخلن شلي دلنا ترى دلنا دجال دلنا دجال دلنا دجال دلنا دجال دلنا دجال دلنا دجال دلنا دجال دلنا دجال دلنا تلال برا لك يوم ترل تسمبلن مسلط الاخيار كان تتصل تكون توم بسياسات بها انتفاء انا للعليم مصدر لله مصل صاحب تيجان شريفنا راي تشاقنا واجوك رئيس نسيناً بدوقرا اخطر حاش مالك يا مطلعي سيكونا الله شاق تجان شريف رأي نسيناً ولكن يجب ان نكون نظامنا ونحن نحن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 dundou beul dundou beul I'm sorry. يحتاج للغير جود يا ترجمة يوم لا غير من خالبي. وعلى النبي منهلل ومنسجم